الطبيعه <تصفيق> كما صرحت قبل في المناظر الاخرى انا جد فخور جد فخور بد بالنهايه ديال الدوري هذا جد فخور بالعمل اللي قمنا به جد فخور بالنجاح الكبير اللي حقق الدوري رغم الاكراهات ورغم العراقيل اللي واجهتنا في الطريق صراحه ما كنتش ما قلت ما كنتصور كنا مخططين منذ اليوم الاول باش يكون حفل وعرس كروي كبير والحمد لله راه كلشي شاف بعينه وكلشي شاف والصحافه شافت والجمهور، كلشي شاف الحمد لله شنو شنو تم في الاخير. نعم، آه إذا الحفل بالنسبه للجوائز اللي اللي يعني كيما هذا يعني كان الدور كيما ديال الأمناء يعني كيما هما اللي يعني وبالإضافة للتنظيم ديالكم يعني على السهر على على السير ديال التنظيم وداك يعني كيفاش هاد الاستعدادات اللي درتوها بالأخص نجاح هذا النهائي هذا هي هي كلمه ديال الشراكه الحمد لله تجسدت جسدت بكل وضوح في هذا الدوري هذا فالامناء مشكورين امناء الشرفاء مشكورين على الدعم المالي ديالهم وعلى الدعم المعنوي والا المجهودات اللي داروا خصوصا في الخطوات ولا في الامطار الاخيره الامطار الاخيره ديال ديال الدوري هذا يعني تنظيم تنظيم جيد ديال نادي الراسيتي ديال جميع ديالو الحمد لله شيء كامل مصاهر في قوه وحده وعطانا الحمد لله هذا النجاح هذا اللي كيعترف به الجميع الحمد لله كل شيء كيعترف بنجاحه قبل النهايه كانوا كيعترفوا بالنجاح ديالو الحمد لله على كل حال اه نعم بالنسبة للرساله يعني كتوجه يعني يعني في المستقبل يعني هاد هذا مثلا انا الرساله اللي غادي نوجه بطبيعه الحال نوجهها لجميع المتدخلين في هذه الميدان وتوجه رساله للامناء باش يستمروا في هذه المبادره هذه المبادره الرائعه ونتمنى نوجه نداء الى سيتي بقيت فيها ولا ما بقيتش فيها باش تبقى على الخط وتبقى دائما في هذا المستوى العالي ديال التنظيم رساله موجهه للمسؤولين باش يحاولوا ما امكن يوفروا البنية التحتيه الملاعب ملاعب القرب باش تقدروا نمارسوا ويقدروا هاد الامناء يجسدوا داك المجهودات ديالهم هنايا على مستوى المدينه آه نعم وبالنسبه للاعبين يعني تمن اختيار ديالهم يعني واش غتكون شي متابعه ديالهم في المستقبل هذاك هو الهدف اللي كان طبعا الحل حنايا بالنسبه للجمعيات ولا النوادي اللي اللي عندها استمراريه راه غادي تكمل مع اللاعبين ديالها اللي كانوا جداد يحاولوا ما كان امكن يحافظوا على داك على داك ليفيكتيف اللي, اللي عنده وبالنسبه للامناء طبعا الحال من بين الاهداف اللي كانت وهو احياء هذا الشيء ديال ديال ديال ديال في الفرق الاحياء وفرق القرى ومره غادي يستمروا والهدف منه كامل والعمل اللي تعمل في الاخر هو اختيار واحد المنتخب وسط هاد 24 جمعيه اللي شاركت هاد المنتخب هذا يتم التتبع ديالو من, من من خلال الاشغال التقنيه من خلال بزاف ديال ديال التواصلات اللي تواصلنا مع أطر وكوادر كبيره في المغرب باش يديروا مباريات كبيره ونشوفوا ديك الساعات على حساب رئيس اللجنه رشيد الوت عندو واحد المخطط في راسو ان شاء الله ما راحين غادي يجي حتى على ارض الواقع